طلت مختالة فيها بحردة وخصالة يا محلاها لطلالة الله يا محلاها ليلة ملكتها تفرق تملي المغرب والمشر والدنيا كانها تسبق فيها لجتها النهار النجلة العمر معها حلا نواف عينه تملا من حسنها الفتانة يهناه من يكسبها الطيب في مذهبها من هو يحقق مطلبها يهناه معها سنينه يا محلاها كل الحال يزها طلقت من عالس ماها مثل الثمرة مختاري إنك طلقت مزي فيها الدلع نور نواف نور على هنا يصف ضوته لغلاها. ما هو قصة ولا حكاية أنت للزين ولاية زينك عليها سلطان الوجه دعت عيون والعود غروا الفتون والشعر الساعه ذكر ومالي قدره كبير وعالي يا طيبه صيت وشروع امها وقفت تتبخر السين فيها يضار الثغر جود سكر والعنف طب ينسى تابة الكلمات العامة والخاصة جوال 05055